بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ونشهد إلى رئاسة الوزراء حصراً وإلى السيد رئيس الوزراء لأن الأمر مناطق بيده والأمر تحت يده الآن نظراً للظرف الاستثنائي الذي يغر فيه البلد وأبناء البلد منهم قطاع الكهرباء ومن الظرف الاستثنائي لمدارس في بعضها مدرسين قسم منهم غير موجود او غير متوفر او متلكي المهم الظرف استثنائي في كل هذه الظروف قسم من الطلبه مهجرين يعني مغادر بيته يدرس الان في خيمه في كرفان الى كل هؤلاء وكل هذه المعاناه التي الان هي موجوده مطلب سياده رئيس الوزراء إلى أبناء أولياء الطلبة الآن يعني متشنجون الطلبة الآن الطالب متشنج يا رئاسة الوزراء هؤلاء أبناء ودائماً نحن نبحث عن ما هو أفضل الحلول إلى الطالب عندنا تجربة ناجحة في الإقليم يشكرون عليها وهو جعل المادة بينها وبين المادة الأخرى هي ثلاثة أيام يعني يومين ويوم الثالث حتى نحن الطالب أن يعني, يعني يعيد معلوماته ويستوفيها ويعطيها حق الآن أولياء الطلبه والطلبه الان يناشدونه. واحنا بدورنا نناشدك يا ابو هؤلاء الطلبه انه ان يجعل ان تجعل الامتحان للطلبه انه كل يومين واليوم الثالث، يعني هي ما راح تفرق عن الجدول الحالي الان سوى اربعه ايام، عندهم مواد صعبه ما ممكن الطالب يستطيع ان يخلصها يعني بيوم ونص، ما ممكن ماده صعبه يحتاج إلى تركيز عالي، فمناشده السيد رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء استاذنا العزيز وابونا والطلبه الان عينهم عليك انه تجعل الامتحانات كل ماده وماده ثلاثه ايام، الان الطلبه مرعوبون، داخلهم رعب، الاولياء كما قلنا متشنجون، فهذه مناشده من كافه طلبه العراق الى أبوه الكبير، الى عمهم الكبير، الى ابو العراق الاستاذ مصطفى الكاظمي نطالبك بتعديل جدول للطلبة لجماعة الأحياء والتوضيح والأدبى مادة ومادة يعني ثلاثة أيام وجزاك الله خير ورحمة الله وعليه وإحنا نرجو الأمر بعد عشرة أيام الامتحانات سوف تبدأ ونرجو من المكتب الإعلامي لدراسة الوزراء إيصال هذه المناشدة بالسرعة الممكنة لتعديل الجدول كما قلنا وهي تخرج فقط أربعة أيام يعني فقط أربعة أيام للجدول فمناشدة إلى المعنيين بهذا الأمر والطلبه الآن ينتظرون المشارة من أبوهم وجزاكم الله خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم خيمة على رؤوس العراقيين وما يخدم الطالب ويخدم الوزارات ويخدم الطلبة بإذن الله تعالى شكرا جزيلا نحن الآن في بغداد اليوم الحادي عشر من شهر السابع 22 يوم الاثنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ الدكتور عداي الغريري امام جامع عمر المختار وليس خطيبا لانه متوقف من الخطابه حاليا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.